Як Португалія потрапила в поле зору після початку війни і чому саме приїхали до Португалії? До війни ми дуже багато мандрували, це в нас таке була улюблена справа – мандрувати. І коли ми мандрували Європою, ну декілька там разів, не один такий тріп у нас був Європою, ми просто одну країну відвідали, іншу країну відвідали, і якось, знаєш, ми взагалі не повертаємось. Ну, ми приїхали в місто, в якесь подивились, і ще в, є в світі багато чого подивитись. Так, так А, типу, другий а тут, раз, другий раз місце не повертаємось. Так, розумію. А Португалія якось ось нам вона так припала до душі, і ми завжди хотіли повернутись. Потім ми в мене таке було, знаєш, у мене декілька друзів переїхали до Португалії жити. Ну, як друзів таких, знайомих, угу. не, не близьких друзів. І я з ними ну так підтримувала зв'язок через Instagram, просто дивилася і думала, о, кльово було б. Може, ми так, може якось там, але так, знаєш, тіпо, після сорока. Тому що я завжди хотіла біля океану, я хотіла студію біля океану, в мене таке, знаєш. А коли війна вже почалась, ну там вже, знаєш, не до жартів, і ми ну, куди їхати. А в мене нікого ніде немає, бо їхати на якесь місце пусте, ну страшно, з дитиною маленькою. А в Португалії тут, на Альгарве, в мене, ну, навіть зараз я її подругою називаю, бо так воно і є. А тоді це моя була така екс-клієнтка, вона в мене займалася в Україні, там, знаєш, п'ять ну, разів, може, шість разів. Ну, всього? Всього, взагалі, так. За все наше життя, ми з нею бачились. Але ми якось підтримували з нею контакт. Ну, якось ми так зійшли, сподобалися друг другу, підтримували контакт. Вона поїхала до Португалії, вона на Альгар вижила і вона постила ці гарні фотки, знаєш, цих пляжів. І я там з нею переписувалась. І ось коли війна почалась, ми почали ж ну, знов таки спілкуватися. Вона каже, приїжджайте сюди, бо тут є робота, робота з житлом, приїжджайте, а потім вже ви там якось вирішити. Тому ми просто, ну, у нас був такий варіант, ми поїхали. Поїхали в Алгар. В Алгар ви поїхали. Ми працювали там а, в готелі, в великому готелі. Ми це хто? Ми всією родиною поїхали, нам так, знаєш, мама, чоловік, моя донька, ми всі виїхали. Нам вдалося виїхати всією родиною, okay. так я тобі скажу. Ми, ми не разом приїхали, просто в мене чоловік був в іншій країні і ми так, знаєш, зустрілися по дорозі. Okay. А, але... а мама, ти ж сама з Луганська, мама, моя... мама твоя була в Києві вже? Ми всі вже? в Києві були, а. ми всі ми, ми всі вже багато років в Києві. У березні приїхали і в готель ми влаштувалися, я влаштувалася на три дні на тиждень. Тому що мені хотілося за професією працювати. В готелі не, не було можливості за професією працювати, але нам він потрібен був, бо житло, бо, бо контракт, робота, житло. Але там взагалі, знаєш, це такий дуже добрий варіант. Якщо комусь треба ось так от, ну, переїхати і просто і знати, зачепитися. що... І зачепитися. то там можна і більше працювати. Просто в мене свої професійні амбіції, я не можу так. Знаєш, я, я там працювала на фітнес-рецепції. Тобто, тенісні корти, ага. басейни, фітнес-зад. Тобто ти адміністратор, ну, так, по суті. Я приходять я клієнти, міст. ти ре... так, так, реєструєш, так, якби так, нормальна робота. Так, нормально. нормально. Це сезонна робота а, ні. чи ні? Ні. Там взагалі великий плюс всього цього, що цей готель... Дивись, якщо спочатку, коли його... Він в Сагриш, так? Ну, Сагриш це ми і це... там сільська місцевість. Там село. Так. Там Дуже мало робочих місць, дуже мало. Будують цей готель, великий. Це робота несезонна, там є високий сезон, звісно, але люди працюють цілий рік, їх ніхто не звільняє. Тому вони всі просто дуже радять цьому готелю. — Місцеві? — Так. Там половина цього сагрешу ну, працює. — Ну А навіщо тоді запрошувати А тому що, а тому що він великий. — А, Дивись, вистачає, там, там, та? там така махіна, він великий. І, як завжди, у таких великих компаніях, там ну, дуже такий, знаєш, обіг кадрів, він uh -huh. швидкий. Uh -huh. Місцевим або таким, як ми, котрі приїхали да, на той час, нам потрібна була постійна робота там. А люди приїжджають, ну, Насамперед, на сезон. Люди, працівники. працівники там вони з, від, з усіх куточків миру приїжджають туди. Влаштуватися на таку роботу не важко? не важко. Якщо ти володієш англійською мовою, якщо ти можеш працювати з людьми, То будь ласка, важко. звертайся, тебе так, візьмуть на роботу. Так, Що візьмуть. тобі запропонують? А, запропонують контракт офіційний. А, ну, заробітна плата там мінімальна. — Типу 700 там, євро, так? так? — ну, там, з копійками, так. так. — плюс, плюс надають житло але, але, і надають харчування, так? — Так, так, вони надають житло і надають харчування. — І ви працювали всією сім'єю? — Ми всі там працювали, так. А, мене чоловік працював на байкстейшн стейшн там, бо він, він там взагалі фінансовий е спеціаліст, але е його велике хоб хобі — це велосипеди. Він, це називається рендонер, я не знаю, знаєш це таке чи ні. ні. Це на великій відстані, коли їздять велосипедом. Найдовше, що він проїхав у житті своєму, то було 1200 кілометрів. Щось там з хвостиком за декілька днів. Це був Париж-Брест-Париж. Париж. Він любить їздити по красивих місцях, а він там їх здавав в оренду, підкручував, мив і так цілодобово. А мама моя не знає англійську, не знає португальську, звісно, теж то вона прибирала. А взагалі-то вона мене знаєш все життя фінансовим директором пропрацювала в Україні. Але вона прибирала там. Ну а що робити? Бо... Ну так. Да. І довго це все? А, до, липня. до липня. От ось з березня до І ви липня. Ми самі звільнились. Ми самі звільнились. Так, ми ви самі звіль... приїхали. Мене просто соба. чоловік сюди влаштувався на роботу за спеціальністю в фінансовій сфері. Так. Розкажи мені, чим ти займаєшся. Я тренер з антигравітаційної йоги, або Що? це флай-йога. У нас відомо так в Україні флай-йога взагалі. Просто е, є різні методики, і я навчалася саме за методикою американською, і вона називається в оригіналі антигравітаційна йога. От після переїзду сюди ти почала надавати уроки тут. Так, одразу. Для цього не треба якоїсь ліцензії. А, ну, взагалі в мене диплом. міжнародна сертифікація, і тут, в Португалії, в них такі порядки. Якщо ти тренер, наприклад, в тренажерному залі, тобі потрібна ліцензія їх Міністерства там, спорту, освіти, я точно не знаю, як називається, як називається, бо мені вона не треба. Якщо ти викладаєш йогу або щось таке, або аеройогу, тобі нічого не потрібно. Ти можеш просто мати якусь сертифікацію, навіть якщо б вона була в мене місцева українська. Я б могла тут викладати офіційно. Але в мене сертифікація міжнародна, тому я можу, як в будь-якої країні. Мій, мої сертифікати просто знають всі. Саме я люблю це за те, що, знаєш, ось я, я ж все життя займаюся спортом. Я ж не то, що там банку попрацювала, мархетологом попрацювала, потім прийг і давай там вести. Ні, ну це ж було моє таке, знаєш, хобі, але воно більш професійне було, бо я так серйозно займалася. І я різними видами займалася. І ось цей, він так, знаєш, в мене е, залишився зі мною на сім років. Більше, бо сім років я викладаю, а займаюся я дев'ять десь от, саме гамаками. За 9 років мені не набридло, бо кожного разу ти щось має інше, маєш інше. Ти просто тут е, така безліч вправ, безліч послідовності, що це ніколи не набридне тобі. І ефект дуже крутий для тіла. Ми все тренуємо. І силу, і гнучкість, і для здоров'я хребта – це круто. Якщо тренер знає, що він робить, то тут можна просто знаєш, з людини зробити іншу людину. Чоловік знайшов роботу в Галпі і вас всіх запросили в Лісабон. В лісабон. В лісабон. Ну, нас не, не то, щоб запросили, але в них там така програма, що вони з житлом допомагають. Ми платимо за житло, але вони компенсують. Там, ну, у нас просто не, не дешеве житло вийшло, бо в нас багато, і е, нам компенсують десь половину. Mm -hmm. Але те, це залежить від того, там, що ти орендуєш. Можеш дешевше орендувати, бо будуть більшу частину. Та... Коротше, є якась фіксована так, сума, наприклад, там 500 на євро, вони плачуть. Там щось більше 600. Більше 600. Орендуєш за 3 тисячі. Так, плати решту. Плати своїми 2 так. І більш того, вони спочатку допомогли, вони цей задаток за декілька місяців, вони весь за нас надали і ми зараз їм виплачуємо кожного місяцю як частина. Плюс вони платять нормальну заробітну плату, таку як нормальний ствій І Відноситься до того, що він отримав в Києві. Ки... — В Києві? Чи... — Так, в Києві, в Києві, в Києві там, в Києві, Україні, так, в фінансовому секторі, плюс-мінус. — Плюс-мінус, так. Час так? плюс, так. просто такі курси, знаєш, так. а, але, ну так, плюс-мінус, так, нормально. А, і що в них? Страхування на, на всю родину, ну, Супер. окрім, ну, короче, окрім моєї мами. — Ну короче, забезпечили нормальними але... умовами, так? — Нормально, так. — Круто, круто. — І, відповідно, ви всі вже перейшли переїхати ми всі... до Ісабону? — Ми знаєш, у нас таке було. В мене просто там, окрім готелю, в мене було дві студії, в яких я працювала тренером. Uh -huh. І це на Альгарве. І вони такі були ну, дуже класні. Мені було дуже їх сумно лишати, я тобі скажу відверте. І взагалі, Альгарве мені подобалася ця місцевість для життя. Навіть, беручи до уваги, що ми жили в селі, все, так, так. Але в мене студія була в Лагоші одна, а інша в Добішпа. Ну Віла Дубішпа, це теж таке село. Але там був була дуже крута студія. Там був такий, знаєш, міні-готель зі студією, власне, студією йоги. І там такі були дуже круті власники. І я, знаєш, так навіть хочу до них колись повернутись з якимось ретрітом, щось таке туди відвести, бо це місце просто ну, таке запало до душі. Взагалі було нормально. Ну, і в мене були, була робота така, знаєш, реально в приємних місцях для мене, з нормальними грошима, там все було добре. Мені довелось кинути і приїхати. І в нас спочатку був такий план, що він поїде сам, якось влаштується, там пошукає житло. І ми потім, може, там через пару місяців приєднаємо, щоб я там нормально доробила, може, щось тут знайшла. Але ми з-за дитини переїхали раніше, ми приїхали за два тижні. Бо дитина в мене, вона щось так дуже знаєш, погано перенесла розлучення з ним. І вона почала відмовлятися з ним спілкуватися по відеозв'язку. І було так дуже, йому було дуже важко. І він сказав, все, я не буду більше чекати, давайте. І ми приїхали. Ну от ви вже три місяці тут, в Лісабоні. І як тобі Лісабон порівняно з Алгар? <с> ну, взагалі, дивись, я просто не дуже люблю великі місця. Я і ну, в ти Киє... з Луганська, я... Я... ти родом з Луганська, я... так? Я родом з Луганська. Родом з Луганська, прожила в Києві uh, так. Я просто, місця, я так? просто і, в Ки... і в Києві жила під Києвом останні там 7-8 років. Uh -huh. Ми жили під Києвом і в нас там невелике місто, Вишневе. Тому в мене там і бізнес був. Ну і як ти оцінюєш цю сферу тут в Портуалі порівняно з Києвом? Скажімо так, в нас в Києві, навіть в мене в Вишневому, на кожному кутку була йога. Коли я починала, було декілька студій на весь Київ та весь район київський. Зараз там просто, знаєш, у кожному під'їзді. Ну, Типа у нас суперпопулярний. У нас суперпопулярний цей напрямок, дуже популярний. Різні системи, такої, як в мене, ні в кого там не було, але є Декілька інших, і там всі були представлені на ринку. Тут, на Альгарве, куди я приїхала спочатку, я була одна. В них до карантину було там, декілька студій, але вони всі не витримали карантин. Я знаходила студії, але вони всі були вже зачинені. Я була одна там, на все -Гарве. Ну Це іменно студія і, з аеройоги, так? Ну, не те, що студія в мене ж не було там власної студії. Я просто в іншій студії, в студії а. з Пілатесу. Повісила свої гамаки та викладала ну, ну такі так тренувань, так, так, як тут, так тобто як тут. То, оці гамаки, які оці, ви зараз оці, займа... оці... на яких ви зараз займалися, ти привезли? Ні, ні, оці, оці місцеві гамаки. Бо в Лісабоні я ж от про Лісабон тобі, тобі зараз кажу, що я переїхала в Лісабон. Тут є, тут є гамаки. Тут прям так, ну я не знаю скільки, може, 10 студій є. Я не рахувала, але я знаю декілька. Ця студія вона мала свої гамаки теж до карантину. Вони є, гамаки є, а тренувань не було. Після карантину вже, вже їх не було. Типу було чи немає? група людей які ну, в там них купила, не було та... тренера. В них просто займалася співвласниця цим, але вона там пішла в інший бізнес, їй не до тренерства, і вона така більш знаєш, бізнес вумен Тому вони просто закрили і вони цим не займалися, і в них не було людини. І коли я з ними сконтактувала, вони такі: о, броне каже. Я от вчора якраз відкрив шафу з гамаками, і думаю, нам потрібно когось знайти. І тут ти. Давай поговоримо про перше враження взагалі від Портуалі. Зрозуміло, що ці всі враження були е отримані через призму подій, які так. ми всі переживаємо. Тому... Типу, можливо, ефорії тої не було, яка мала бути. Не було, напевне. не було ефорії. Але ну, все одно якісь речі помічалися. Mm -hmm. Не знаю. Ну... В мене, знаєш, в мене перше, що помічалося, це природа, і от що в мене реально я могла вийти ввечері, піти і біля океану пройтись. І в мене таке, я знаєш, я, я, я пам'ятаю навіть, як я йду, дитину несу з ви. Вона там маленька, що її там було менше ніж два роки, там півтори-півтора, да? чуть, чуть, чуть більше, ніж півтора. Несу її, йду іду так біля океану, і я от розумію, що в мене там робота якась, я там в готелі три дні, три дні працюю, як, знаєш, то дауншифтинг такий. Uh -huh. Але ось я йду, ось, це, знаєш, це повітря, ці хвилі, і мені так от було дуже на душі круто. Ось всі миті. От, знаєш, і кажуть, що океан, він найкращий психолог. Оце правда. правда. Слухай, але ти мені сказала на початку розмови, що Якби ви самі переїхали сюди, так. не через війну, ага. то ви повернулися через день. Що, що, це, що вже, таке це вже в мене лісабонський вайб. Так, а ну розкажи. <су> Тому що мені тут складно. Тому що, знаєш, на кожному кроці в тебе якісь незручності. Починаючи з гаражу, у нас там гараж в оселі, де ми живемо, за нами закріплений бокс в гаражі. Так. Але ми з першого дня почали бити нашу машину, котра була в нас нова до того да. до війни. Ми її купували тільки, і ось війна почалась. Ми всюди приїхали, е, і ми її просто вона у нас вся пом'ята. Е, чоловік, я. Вони Бо, не бо, бо, бо враж, дуже та? незручно і ти до цього не пристосований, і ти знаєш, просто ну нічого не можеш зробити. Ти кожного разу да. робиш одну і ту саму помилку. І от ми вже навчились, вже у нас все нормально, але ж результат вже він є. Так. Да. Знаєш, це так, ну Дуже неприємно, в тебе нема грошей зараз щось з цим зробити, бо ти так ну, дуже... Типу, з машиною, так? Так, так. Окей. Е, окей. Тобто, ти, фінансова, Єзди, вони, сторона знаєш, фінансова сторона ти питання, ти заробляєш все, що... Так, так. Ну, в нас взагалі зараз нормально працює тільки чоловік, так. а нас — четверо. Так. <сіх> Тому ну, в нього та добрі умови, але воно ж ну, не вистачає на все. То ж, понятно, що не вистачає. Вот. І, і якщо ми будемо, ну ні, якщо, а коли ми будемо вже нормально всі працювати, все буде нормально. А зараз воно так знаєш, дуже обмежено. І коли ти ще там ту машину стукаєш, то ну зовсім Кожен раз рахуєш, потім що так? мені робили? Там блокували колесо мені. Ну, на парковці, так? Так, Точніше... 103 євро, привіт. Потім, знаєш, там я шукаю роботу. Мені потрібна Ресибишвердиш. Дякую тобі, бо я тобі вже писала, але я реально користувалася твоїм сайтом. Потрібно мені це все оформити. Я йду в цей фінансаж. Вони не розмовляють англійською. Звісно, вони не розмовляють. Я три рази туди їздила. На третій раз якийсь добрий дядько з черги. Щось там мені переклав на португальську, ну так, дуже стисло. Але жіночка мені видала ось такий ось такий лист документів, начебто я їх мала принести, щоб просто відкрити собі оці, цей ФОП місцевий. Так. Так? А я знаю, що це не так. Я знаю, що там не потрібно, там мені потрібні були якісь нотаріальні документи, якісь там поручителі. Я їй кажу, ви, ви впевнені? Ви, ви мені просто ось, ось, зареєструвати мене як підприємця хочете? Так, так. Я думаю, понятно. А через сайт я не могла, бо мені всі ці коди приходили на адресу готелю в Сагриш. А я в Лісабоні. І, розумієш, Сагреш великий готель. Кому він там потрібен цей код? Мені його пересилати. Так. Але я їх дістала. Вони мені переслали. Я просто, знаєш, я їм дзвонила, телефонувала кожного дня. І вони зробили. Вони мені його переслали і сказали, Боже, вже відшипись від нас, Коротше, Головна проблема в тому, що Ну, кожна елементарна річ. Так, так, вона елементарна річ вона займає сил. дуже багато часу, дуже багато сил. Ти е, спочатку знаєш, е, нічого в тебе не виходить. От декілька разів. Поспіль тобі може нічого не виходити. Потім воно виходить. Але за цей час і розумієш, ти ж ти ж не тільки цим займаєшся. Да, там да, да. В тебе в дитини прививки, там ще щось, цей фінансаж, і все воно паралельне, і все воно не, не складається. І ти починаєш що робити? Нервувати. Да. Ну, звісно, ти починаєш нервувати, а тут ти ще там, не можеш нормальну роботу собі знайти після того, як в тебе вже було все не, добре тут. Ти знайомишся з різними фітнес-центрами і пропонуєш так, їм колаборацію. Так, так, таку, так, так, так? пропоную. А, ну... Не скрізь тебе пускають, я тобі так скажу. Типу, як це відбувається? От ми зараз в одному із фітнес-центрів. Тут було все, знаєш, більш-менш просто, бо мені відповіли одразу, бо люди вже чекали. Я написала на мене? Я, я здобула телефон просто власника. Теж це через знайомство. Я просто а, зустрічалася з різними людьми. Я, я навіть зустрічалася з дівчинкою однією, котра просто... Є клієнткою таких студій, вона така, знаєш, дуже їй подобається оце, це, це повітряне, вона крізь тут ходить. Ми просто з нею одного разу зустрілися по пили чаю разом, вона мені розказала всі студії, які вона знає, і де можна було, просто дала мені контакти і там сказала, що є дівчинка, я її знаю, вона гарний тренер, вона вам напише. І ось так я знайшла ось цю студію. А інші пишу просто такий холодний контакт в Instagram, здебільшого. Бо в Instagram частіше відповідають. Деякі зовсім нічого не відповідають. От їм не потрібно, і вони навіть так, не кажуть, що нам не треба. Деякі відповідають, що їм не треба. Або, знаєш, це ж таке специфічне, якщо в них немає гамаків. Здебільшого, якщо мають гамаки, вони вже, в них є тренери. Ну, вони так, не хочуть конкурувати, вони не хочуть. А, а якщо немає, ти пропонуєш додати, вони там навіть ну, стелі не хочуть писувати. Ну, різні, різні знаєш, такі причини відмов. Угу. Або просто, в них, наприклад, вони хочуть, але вони пропонують тобі, тобі тільки години, які в них вільні, а вони ну, взагалі не популярні. Ну, в них просто вже зайнятий вечір, наприклад, зайнятий вихідні, і вони дають тобі якісь там 12-ту годину, а це не дуже гарна година. Ну, ти і який план? Ну, я йду далі тією ж дорогою, я, знаєш, так, я сподіваюся, що знайду когось для колаборації не з фітнесу, бо це буде, знаєш, простіше. Чому? Бо ми можемо бути вигідними один іншому, вони будуть мати красивий бізнес при собі, що теж, знаєш, для клієнтів дуже круто, так. що це ж не просто там якесь тренування, воно гарне, воно гарне, воно таке, знаєш, спектакулар. Ну, я не знаю, як це наше... Бо в мене а артистичний, так, і це, ну, дуже дійсно красиво. Поки я шукаю, в мене є дві локації, де я викладаю. Одна — це тут ми знаходимося, тут я викладаю гамаки, а ну, повітряну його. а в іншій, вона в бенфіці, знаходиться, ми викладаємо там, стартуємо от за тиждень, зараз ще не викладаємо, зараз тільки зробили там рекламу. Банджо будуть. Це банджо-троси. Банджо троси банжо це ти приймаєш? Це ти приїхаєш, а, що в тебе банджо-трос, в тебе такий пояс, як альпіністів. Mm -hmm. І банжо-трос, і до стелі ти при... пристосований при... цим банджетросом. Ти пригаєш, mm -hmm. так, він балансує, він як, ну, це теж знаєш баунс. І ось в мене є тут локація і там локація. Але там теж там обмежений час, там один день на тиждень. Mm -hmm. ну, це круто, але це мало. Та. ну для uh, того, yeah, щоб заробляти на життя. Тому, тому я шукаю ще. Я просто зараз, ну в мене нема такого бізнесу, з ким я можу зараз кооперуватися і, знаєш, зробити на базі, от як одну студію, наприклад, це було б круто. І на базі одного бізнесу клієнта, і туди та? все. Туди все. Це б було дуже круто. Це як в Україні, так, в не було, але там була сама, а тут мені з кимось треба. А, але ну, зараз, щоб, щоб заробити, я маю просто ще, ще шукати якісь локації і все, це то, а, що я, я бачу тут. І ну, поки я, знаєш, працюю в цих локаціях, я так намагаюся якось шукати, щоб вони були по всьому місту, ну, щоб просто клієнтську базу якось не робити, а там що будемо бачити з часом, коли ти знайдеш своє місце, ці клієнти можуть потім інтегруватися. Теоретично цей, так. так, теоретично ну, так. По ідеї так, напевно. Так, якщо вони кіль... більш-менш центральне буде, то буде дуже круто. В мене взагалі студія була невелика. У нас було 8 людей в групі. І, ну, там просто більше, нема було місця, не було місця, щоб повісти більше гамиків. Але в мене були черги на тренування, тобто в мене був віш-ліст. І люди, коли хтось там відмінював запис, скасовував, ми вписували іншого. Ну, ти Завжди... було більше бажаючих, між ми могли працювати. І так. люди е приїжджали до мене з Києва. Ось я в Вишневому. Вони приїжджали з Києва. І навіть приїжджали е декілька людей з лівого берегу. Ми правий, а вони лівий — це капець. Це їхати там дві ну, години. Так. Або якщо пробки, там буває, що дві з половиною, вони приїжджали, бо їм сподобалася саме ця система, що ми викладаємо. Ну, я і мої дівчатка, в мене були ще тренери. Якщо тут зробити цю студію більш-менш якось в центральному районі, то всіх можна туди так залучити, всіх можна. Ну, це ж ваш другий переїзд ще на нове місце, так. правильно? Колись ви з Луганська в Київ переїхали, так. тепер Так. в Лісабон. О, це верне питання. Те Та ж саме. Що ти, ну, ти так, самі так, проблеми? Такі ж проблеми насамперед. Я просто я, я знаєш, я тут в нас іноді таке включається. Блін, як тут все складно, що в них так все неналагоджено. Ну в нас там було намного крутіше. Ну це звісно, в нас було там, знаєш, у нас діджиталізація так, так. і в нас там реально зручніше, особливо взагалі останні роки. Здебільшого реально було там багато фішок крутих. Але тут теж вони є. Просто потрібно про них знати. І ось цей час, коли ти намагаєшся дізнатися, от як це все зробити нормально, зручно, в тебе за цей час дещо так крезі. Але е, я теж, знаєш, так е, декілька, може, навіть ну, може, місяць тому назад е, я щось теж там сиділа. В мене була чергова істерика з цього приводу, що тут все складно mm -hmm. дуже. А потім я кажу, а пам'ятаєш, як ми в Київ приїхали, і теж там потрібно до лікаря, ти не знаєш, куди йти там, потрібно туди йти, не знаєш, куди йти. Я пам'ятаю, що я в Києві, коли перший раз пішла до лікаря, до, до приватного, я там витратила більше, ніж заробляла на той mm -hmm. період за місяць. Тобто мене там привели е, подружки, типу, ось, отут нормальний лікар, бо я ж нічого не знаю. Я прийшла, мені там плохо стало, я прийшла я витратила більше, ніж заробляла. Я поміла, в мене там, знаєш, теж було так, боже, що далі робити? Угу. Як тут жити? А потім ти живеш, живеш, і якось... Помаленьку, так? Так, так. І в тебе з'являються зв'язки, знайомі. І, і все нормально. І ти вже знаєш всі ці процедури. Ну, якщо я е, піду там вдруге відкривати тут якусь діяльність підприємницьку, я вже буду знати, що робити. І от пройшло ці декілька місяців вже вашого життя в Португалії. Якщо... Якщо відкотити це аж туди, на той час, коли ви про Португалію мріяли, типу після 40, то як ти думаєш, ви продовжували мріяти чи ні? Я просто, знаєш, це слово «океан» вже тулю-тулю, -ту але ну, він, він дійсно крутий. Він, От, він вирішує, просто, ну, Він вирішує. Якби ми переїжджали, переміщувалися би сюди за своєю воле, волею, так, ми б підготувалися якось фінансово. Mm -hmm. І тут просто, коли ти знаєш, просто склав все, що в тебе там було під рукою, в машину і приїхав. Ну, це один розговор, одна розмова. Коли ти якось підготувався до того і зробив це якось свідомо, це інша розмова. Тут не можна порівняти. Ну, зовсім не можна порівняти. Бо ми в такій ситуації, що ми, нас не було вибору, ну, ми так, не вибирали. Ну зараз ми не вибираємо. І, так, ну, ні, так. З іншої сторони в тебе був вибір. Ти ж могла вибрати поїхати а, в Німеччину. Україна? Всі друзі, котрі поїхали не сюди, а там, в Німеччину і то. далі за цим листом, вони сидять на пособіях, і в них нема роботи. Вони сидять на цих пособіях і вчать мову. Вчать то, мову. То. Тобто. Насамперед в Німеччині, нікуди їх не беруть, ні з їх англійською, ні з чим, з німецькою. Ось дівчатка навіть тренери, вона не може влаштуватись, працювати, як я тут. Я тут можу прийти в будь-яку студію, просто мені не скрізь умови підходять, тому я тут бігаю, знаєш. Але я, я приходжу і мене просто з англійською крізь беруть. А там ні. Ні. От що б я там робила? Ну, би не ще знаю. Рік не би, знаю. Ну, сиділа б ще рік мову вчити. Просто багато хто пише в Фейсбуці там, і в інших мережах, що типу, в Португалії погано і треба їхати кудись в інше місце. Я не буду за кожного казати, але так, що я просто бачу, вже там зі свого досвіду, ну, тут погано порівняно з іншими країнами, якщо ти просто тут по собі отримуєш і не працюєш. Якщо ти працюєш, ну, і ну, правда, що, може, не всі професії тут теж потрібні, ну, як і, і, і скрізь, так? А, але якщо в тебе така професія, що ти, що ти можеш тут інтегруватися нормально, як в мене, наприклад, ну, тренером можна скрізь працювати, ну, що можна. А, то тут непогано. Тут теж всі скаржаться на бюрократію, та, на, на все таке, але в Німеччині там гірше з ці, цієї бюрократії. Там взагалі просто ось, ось такий, знаєш, талмут і цих документів вони збирають, щоб будь-що зробити. Тому я не знаю, ну не так тут погано, порівняно з іншими країнами. Просто це залежить від того, що ти тут робиш. Якщо це твоє основне місце роботи, угу. як можна забезпечити собі, наприклад, хоча б тисячу євро чи там, півтори тисячі євро місця? Ну дивись, тисячу євро можна забезпечити, просто працюючи в декількох студіях. Ну, бо в одній ти просто стільки не… Не буде не, стільки клієнтів, так? Не, клієнті, не та? буде стільки, так. В мене, просто, в мене та була одна студія, але в мене вона була така профільна. В мене був тільки аерофітнес, гамаки і банджі. Тобто все в повітрі. І там просто був свій клієнт, У нас були клієнти, було добре. А тут ти приходиш вже в якусь існуючу студію, в них є свої напрямки. Ти або додаєш новий, або ти там стаєш на місці якогось тренера, так, або там паралельно з якимось тренером, та ведеш ці гамаки, це там тебе буде декілька годин на тиждень. Ну, Ти не заробиш там тисячу євро декілька годин на тиждень. Тобі потрібно ну, хоча б робити, а, ну вони ще знімають свої комісії, і якщо там знімають не дуже багато, то, ну, скажімо так, ти повинен, може, Шість разів на тиждень, два рази на день проводити клас, тоді ти десь тисячу можеш заробити. Ого, шість разів на тиждень, Шість два разів. разів, два рази в день клас, так. А, ну, це реально? Ну, це реально. От зараз ти тут три місяці. Я тобі скажу, в мене там в Україні теж таке було, в мене було і більше класів, але я ж там не тисячу євро заробляла. Більше? Ну, більше. А що тут ціна цього заняття менша? Чи там ти себе, віддаєш Там комісії? я на себе працювала. А, а тут ти віддаєш комісію, так? А тут так. І в мене просто немає зараз фінансової можливості навіть орендувати щось на постійну основу. Тому що мені потрібно буде, я ж ну, спочатку починаю, я вже знаю, як, як це починати, я знаю, як там прибуток зростає в тебе. І мені потрібно буде там, перший рік, або навіть два роки, дуже там, знаєш, свої гроші вкладати, в яких в мене нема, в мене все залишилось там в Україні, в мене там власна студія, в мене будинок там свій під студію, в мене всі гроші там в квадратних метрах. Тому... Давай розкажемо про це, бо, можливо, у нас буде бачити якийсь потенційний інвестор, і він буде готовий інвестувати, не знаю там, скільки це треба, 50 тисяч євро чи... 30 тисяч євро для того, щоб стартанути і потім разом з тобою заробляти. Тут То, знаєш, якщо навіть у когось є, може, якесь приміщення, щоб не інвестувати туди, там дуже багато грошей, а щоб от було якесь приміщення, і воно навіть може бути не пусте приміщення. Арендувати, ну, оренда тут більше тисячі євро на місяць, і ти просто спочатку не будеш це заробляти, і просто скільки треба, знаєш, в мінус орендувати. Воно краще, бо щось, що вже є. От просто у когось є якесь приміщення, де можна просто інтегруватися. І, може, знаєш, і, і бізнесу це буде дуже е, цікаво. Взагалі, наприклад, на Альгарве зі мною контактував там чоловік, один, у якого е, яхт-клуб е, і ресторани. І він теж хотів е, скооперуватися, але я поїхала звідти. Просто ми, ну, я йому сказала що, вибачте, я переїжджаю. У мене був такий момент, що я казала, що якби було в мені куди в безпеку повертатись, я би повернулася додому, бо ну, в мене контраст, розумієш, в мене там бізнес свій, студія своя, я там що хочу, то і роблю, Та. і все від мене залежить. Та. Попрацювала гарно, заробила гарно, тут ти залежний від всіх, просто від всіх, і тобі складно. І тому воно так ну дещо іноді ламає просто. Я навіть іноді хочу в ГАЛП піти типу, попрацювати. А можна? <сум> можна, можна. Але ж ти знаєш, не буде шляху назад. Я втрачу цей дорогоцінний рік. І я можу за цей рік тут якось, знаєш, обрости контактами так. в моїй сфері так. і якось стати на ноги. Ну, я встану, це ж понятно, просто воно дуже довго все розгортається, на ну, дуже довго. Так, в мене, знаєш, іноді буває такого, що я вже, ну, там хтось <смір> мені так, знаєш, що ще так метафорично по голові дасть. <смір> тут і я думаю, блін, я б якщо б там не було війни, я б вже повернулась, але я обираю безпеку. У але... мене дитина і я, я не хочу її е, під це знаєш, підписувати. Ну і плюс в тебе зрозумілий шлях. Типу, ти от робиш, робиш, робиш і воно ж нікуди не дівається. Контакти вони обростаються і звісно. база клієнтська вона буде рости так чи інакше, правильно? Так так, так, так чи інакше, але просто потрібен час. І ти знаєш, ну, в тебе просто була інша якість життя вдома. Так. Бо ти вже це прийшов. Ти, вже це ти прийшов, ти сон. вже заробив. Ти вже знав, там, що ти хочеш далі. Ми взагалі там, знаєш, перед, от прямо перед війною ми там купували ділянку земельну і хотіли будувати дім нашої мрії. Був план, були якісь, знаєш, чіткі цілі, мрії. А тут ти приїхав, mm. ну так, ти чистий лист, можеш мріяти з нуля. Ну не зовсім з нуля, ну, якщо чесно. Ну не Бо зовсім. Бо досвід він є і... Так, і... так, ну і, і знаєш, там я прийшла тут в одну студію на заміну тренерка уходила в відпустку і мене просто тут попросили за нею попрацювати пару тижнів. Я прийшла і дівчинка приходить з України. Вона приходить англійською, зі мною спілкується, каже мені своє ім'я, а я думаю так ім'я якесь ну, наше. Я кажу, а, а ви звідки? Вона каже, з України. Я кажу, я теж з України і вона така на мене. І ти тут працюєш тренером вже. А коли ти приїхала? Я кажу: ну ось приїхала, коли війна почалася вона це так круто. Я думаю, блін, це реально круто, але це непоганий варіант. Знаєш, так. ну не просто не піти і займатися чимось. Ну з нуля, от мама твоя має з нуля. Мама бо вона моя... не може так. говорити <сум> мовою, так? так. Треба її вивчити, а в тебе і в чоловіка угу. досвід є. І це вже не такий вже сильний нуль. Ти працюєш англійською мовою. Я і... працюю англійською мовою. Ну, немає в мене, знаєш, з цим ніякої проблеми, бо взагалі в мене є тут колега, з якою ми робимо теж дуже круті івенти. Це е, відновлююча йога в низькому гамаку для хребта і гонг-медітація. Вона робить mm -hmm. гонг. А я роблю йогу. Це 40 хвилин, 40 хвилин, або 45, 45, півтори години взагалом. Ми це ми тут теж робимо, ми з нею просто тут арендуємо цю кімнату і, і робимо самі. Але ходять туди е, наші українці і е, буває, що іноземці, ну, експати, е, котрі тут живуть, ніколи не приходять місцеві. Якщо середня вартість одного тренування тут взагалі, е, не, не в цій студії, а взагалі ось якогось там повітряного тренування, середня вартість таке разове відвідування – 15 євро. А в нас 35, бо в нас два тічера, в нас півтори години, і це, знаєш, таке унікальне. І коли пишуть місцеві, з Португалії люди, і вони питають, вони такі, що це один клас 35 євро? Вони, мабуть, звикли, звикли платити гроші та інвестувати в гарний продукт. Просто от вони, якщо знають, що це продукт гарний, і він їм дасть якісь бенефіти для їх здоров'я, по-перше, для їх нервової системи, то вони просто окей, Ну, якщо вони заробляють. Звісно, що якщо немає доходу, то які там 35 євро, Ну, якщо є, то просто людина вона не жаліє ці 35 євро, а тут угу, 35 євро. Ні, а я краще піду за 7. Така сесія. А в нас там такого в Києві не було, бо в мене там не було гонок медитації. Ну, а, там... без а, без а от така просто е разове тренування було 200-250 гривень. Як, розкажи, мама це все сприймає? Ну взагалі мені дуже пощастило з мамою, вона в мене, знаєш, така... Як мені всі там кажуть, а як ти її взагалі з місця здвинула, повезла її там в Португалію? Я кажу, ну в мене мама така, вона якось вона в Київ за нами приїхала. У ну, мене просто батька немає, в мене мама одна. І ось вона там залишилась в квартирі одна, ми приїхали до Києва, вона залишилась. Каже, все, продаю цю квартиру, їду до Києва. Продала квартиру, приїхала до Києва, почалося самі, що знаємо, в Луганську. Там. Після цього за пів року почалося. Я кажу, мама, ну в тебе інтуїція. Тут те ж саме. Я їй зранку телефоную, кажу, бомблять, що там в речі. Не, не разом жили. Я кажу, треба зібрати це обладнання, це обладнання, це обладнання. Давай. І погнали, так? І що, вона ти зібрала? заїхала за нею? І так, все, ми все зібрали там дві години. 24-го? Mm. Тобто мама з вами на одній хвилі? Так, так. Минус. Вона така. Звісно, їй тут важко. Ну, важко. Ну, людина е займається, знаєш, такою справою. Ну, тут вона ще нічим не займається. Ми шукаємо. Але там вона прибирала. Ну, взагалі це морально не дуже. Так. Але вона, вона в мене така, знаєш, ну, такі обставини. Ясно, що в такому віці такі зміни переживати так, набагато так. важче, ніж ти кажеш 36. Так, е так. Ну, їй 54, вона в мене так молода. Знаєш, відносно до мене, просто а. вона молода мама. <схи> тому вона так, знаєш, ще не, не зовсім, не зовсім вона е, на пенсії, скажімо так. І емоційно, і так за виглядом, вона молодша, тому вона, вона мене з дитиною так бере, і її, знаєш, на руки і біжить. Я за ними не встигаю, я кажу, мама, блін, я тренер, куди ти бежиш. <схи> Доньці два рочки. так? Два рочки так. І як, як вона переживає цю зміну? Блін, ну дивись, дорога була просто стрес. Дорога, ну, дорога, дорога бул, їй було бул, півтора бул, роки, вона зовсім маленька. Ну, це капець був. А тут, ну, нормально. Ну, ну. Ти бачиш якісь зміни в неї? Не знаю, можливо, ну, ти про екологію багато говориш. Так. Я і... не знаю, чи це можна помітити протягом декількох місяців. Ні, ну в нас, нас взагалі там нормально здорова. Тому, знаєш, щось там побачити, все нормально. Але вона теж кайфує від цього океану, пісочку. В неї, знаєш, взагалі перша пісочниця. Бо ми там в Україні, в Вишневому, ну, якось так нам не довелось ще в пісочницю з неї дойти, Бо вона там спочатку не сиділа там. Ну, куди там ти ж не покладеш, там, Дитину в пісок, вона там то не сиділа, то зима, то ще щось. Потім вона вже там сіла, війна почалася. Та ми поїхали. І її перша пісочниця. Ну це взагалі там не в Португалії була, а на шляху сюди, у Франції, біля океану. В неї там була така пісочниця, і вона там кайфанула так. І тут теж вона, ось коли ми жили біля океану, вона два рази на день просто ходила як на дитячий майданчик на океан. От вона любить там занурутись в цей пісочок, потім води вона не боїться, вона забігає там прямо в ці хвилі. Їй подобається, дуже подобається. І, звісно, я, я ще і, і, і тому, знаєш, сумую дещо за цим місцем з океаном поблизу, бо я просто знаю, що дитина в мене теж кайфувала. Тут просто вона теж кайфує, але їй ця дорога в годину Та, ну, до океану, вона вже там потім все, я вже додому хочу.